Основне направлення славянської ляльки – зробити так, щоб жінка, її сім'я, жіночий простір був щасливий, спокійний, багатий, успішний. Всьому цьому може допомагати славянська лялька. У це вірили наші пращури 5 тисяч років тому, коли зробили першу ляльку-мотанку. У це і вірять і у наші часи, розповідає майстриня Оксана Буймістер. Лялька – це не просто якась така річ, яка магічним чином отакрас і зробить реальним те, що жінка собі захотіла. Це не чарівна паличка в прямому розумінні слова. Це просто певний процес. Це процес налаштування, це процес виготовлення, це процес отримання інсайтів. Я працюю славянською лялькою-мотанкою. Саме словом. Мотанка говорить про те, що вони виготовляються шляхом мотання. Абсолютно всі речі намотуються, примотуються, обмотуються. Слов'янська лялька має різні призначення. Ігрова, до речі, вдовнену мотився, аби забавити дитину, на швидкоруч робили ляльок з маленьких клапків тканини, соломи або навіть з дерев'яної ложки. Декоративними ляльками господині прикрашали оселю. Мотанки завжди були давнім родинним оберегом українців, додає Оксана багато таємниць саме про славянську ляльку. Вони передаються з уст в уста, вони збереглися і можна створювати славянську ляльку як оберіг, як те, що буде нести певне смислове навантаження, якщо воно робиться за певними канонами, за певними традиціями, за певними правилами і з певним запитом. Ляльки не мають очей, виразу обличчя, губ, тому що в давнину вважалося, що через очі, через Род в ляльку може проникнути щось недобре. Лялька-пилинашка оберігала немовлят. Подорожниця захищала у мандрах. Шестеручка покровительствувала рукодільницям. А коляда направлена на те, аби пробудити жіночу силу та енергію. Авторська лялька Оксани Буймістер на мисту роду складається з 15 різних за розміром лялечок, які з'єднані між собою. Вона символізує єдність поколінь, передачу, збереженість знань та традиції роду. Першим джерелом моєї інформації це була моя бабуся. Моя бабуся передала мені багато цікавих речей, які я довгий час в собі акумулювала, переосмислювала. Вона мені передала писанкарство, вона мені передала деякі знання стосовно лікарства, і вона мені передала знання трав, тому що вона в мене була травницею. Оксана заснувала школу ладування з обережницею. Вперше у своєму житті я вирішила зробити ляльку-мотанку. Направила свій запит у Всесвіт, як порадила обережниця, і разом з нею почала виготовляти птаха роду. Таня, у чому різниця між ладуванням та сучасною арт-терапією, почула. Для мене арт-терапія – слово трошечки вужче, ніж ладування. Це більш глибинніше, це більш сакральніше, більш потужніше. Ладування – це глибинний трансформаційний процес, з допомогою якого приводиться в рівновагу, тобто влад душа, тіло і фізичний простір. Обережниця – це жінка, яка має певну силу, певні вміння. Вона з ними приходить у світ. Виготовляючи птаха роду, я подумала про те, що в душі, мабуть, кожна жінка відчуває себе маленькою дівчинкою, яка вірить в дива і допомогу вищих сил. Хто знає, можливо, славянська лялька допоможе підсилити цю віру і бажання справдяться.